I den här inspelningen ska vi titta lite på hur vi kan skapa konstanter i Java. Och det gör vi med nyckelordet final. En konstant i Java eller i programmering är ett, en variabel eller ett värde som inte går att ändra på. Och I Java så kan vi dels göra variabler till final men vi kan även göra metoder och klasser till final. Men i den, här, i den här inspelningen kommer vi enbart kolla på variabler. Och för att göra det här då så har jag skapat en, ett projekt som jag döpt till konstanter och jag har skapat en klass som jag döpt till finalvariabel. Och går jag in i den så har jag ingenting mer än en ja, min klassdeklaration och en konstruktor. Och för att skapa en eh, konstant variabel eh, så använder vi då nyckelordet final för att göra det. Om vi börjar med att testa att skapa ett fält som vi sätter som en konstant så gör vi det genom att skriva private som vanligt. Om vi vill att den ska vara private. Sen skriver vi nyckelordet final. Sen som vanligt sätter vi vilken datatyp det ska vara. Vi kan säga att det ska vara en int-variabel. Och vi namnsätter den till någonting. När vi har konstanter eller när vi har final så är det god programmeringssed att namnsätta variabeln till bara stora bokstäver. Så jag ger min final-variabel här namnet ett, ett, vad ska jag döpa den till? ett tal. Vad jag har gjort här då är att jag skapat ett fält där av datatypen int och jag har den till ett tal med bara stora bokstäver. Och nyckelordet final då gör att det här fältet har, är, blir en konstant. Det kommer inte att gå att ändra på det här värdet när den har blivit tilldelad. Och som jag har gjort nu så har jag inte tilldelat den och värde än, utan jag har bara deklarerat den. Och när vi har en konstant som är deklarerad som ett fält så måste vi initiera den i vår konstruktor. Skulle jag testa och klicka på compile nu och kolla vad felmeddelandet är så säger den att variabel ett tal uh, might not have been initialized. Det vill säga jag kan inte kompilera den utan att ge min final variabel ett värde. Så om jag går in i min konstruktor och skriver då ett tal lika med tio exempelvis. Det vill säga jag ger den ett värde så kommer det funka att kompilera den. Nu när den har fått ett värde i konstruktorn så kan jag inte sedan ändra på det här värdet utan mitt Fält. Ett tal kommer alltid att ha värdet 10. Ett annat sätt att göra det här på, det är att jag både deklarerar och initierar en eh, som ett fält, som jag skriver private final kan jag en till int ett tal 2 kan vi däppa den till. Så kan jag direkt här initiera den. Det kan jag ju även göra med fält och variabler som inte är final. Men vanligtvis om jag har en konstant och jag vet vad den ska ha för värde. Så finns det ingen direkt vits med att jag initierar den i min konstruktor. Utan då kan jag göra det direkt när jag skapar mitt fält. Final går även att kombinera med exempelvis static. Så skulle vi vilja göra en klassvariabel som är en konstant så kan vi göra det genom att skriva private static final int ett tal 3 kan vi ta den till. då. sen ger den ett värde. Och i det här fallet då så har jag skapat en klassvariabel som nyckelordet static gör. Och jag har gjort den till en konstant som nyckelordet final gör. Och jag tilldelar den ett värde. Om vi nu kollar på vad det här innebär att det är en konstant. Vi kan kompilera och se så allt funkar. Vi kan stänga den, vi kan skapa ett objekt av den. Och vi kan köra en inspect på den så att vi ser att vi har våra värden. Och det funkar. Om jag nu skulle göra så att jag skapar en metod public void. Ändra värde kan vi ta på den till. Vi tar in en int och vi ger en ett namn. Ett tal kan vi döpa den till. Om jag nu i den här metoden vill ändra värdet på ett tal exempelvis. Normalt sett så skulle vi göra det genom att skriva ett tal. Är lika med ett tal den variabeln som jag skickar in. Här däremot ser jag att jag får ett felmeddelande. Cannot assign a value to final variable ett tal. Det vill säga jag kan inte tilldela ett tal ett nytt värde eftersom att det är en konstant. Vi kan bara göra det i konstruktorn om den inte redan har fått ett värde tilldelat när jag deklarerar den. Så på det här sättet funkar konstanter i Java. Och vad ska man då använda konstanter till? Ja, Det kan ju vara att vi har vissa värden som alltid ska vara samma värde. Ett klassiskt exempel på det här skulle exempelvis kunna vara att vi har pi-variabeln som alltid ska vara 3,14 blablabla bla någonting. Då finns det ingen vits med att vi ska kunna ändra på det värdet utan då kan vi göra den till en konstant. Så på det här sättet funkar final när vi gör det på variabler. Sen går det som sagt även att göra klasser och metoder som final. Men det har mer att göra med när vi jobbar med arv och så vidare och det går vi inte in på i den här inspelningen. Tack så mycket.